أرمله من 15 سنه وانحرف ابن من أبنائها، والأخت جزاها الله خيراً بكت يعني وهي بنا بكت وتقول وسمعت الشيخ يعني عندنا في قناة الرحمه أحد إخواننا قال بأن التقصير من الوالد أو من الأم، والجواب أخت الفاضله نعم قد يقع الوالد أو قد تقع الأم في تقصير وحينئذ يحاسب الوالد وتحاسب الأم على هذا التقصير في حق الأولاد. لكن قد يكون الوالد فاضلا وقد تكون الام فاضله ولم يقصر الوالد قط ولم تقصر الام قط فهل معنى ذلك انه لن ينحرف ابن من الابناء؟ لا قد يكون الوالد فاضلا وقد تكون الام فاضله وينحرف الاب ولا حرج عليك ما دمت قد اديت ما عليك لله اقولها لك بملء فمي لا حرج عليك ما دمت قد اديت ما عليك لله تبارك وتعالى ما دمت قد ربيت الولد على الفضيلة وعلى القرآن وعلى السنة في سن مبكرة أو في منذ نعومة أظفاره ثم بعد ذلك لما وصل إلى سن المراهقة انحرف وتعرف على صحبة سيئة أو قعته في مستنقع المخدرات أو في مستنقع الرذيلة لا إثم عليك ولا حرج عليك على الإطلاق ما دمت قد أديت لله سبحانه وتعالى ما كلفك به في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وما دمت قد أديت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ألزمك به والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها لا حرج عليك ولا إثم عليك بفضل الله تبارك وتعالى واود ان ابشرك بان الله جل على قد ضمض جراح المجروحين من امثالك ايتها الاخت الفاضله بان قص علينا قصه نبي الله نوح مع ولده يعني هل تتصورين ان نوحا وهو النبي الكريم الذي مكث في الدعوه 1000 سنه الا 50 عاما ومع ذلك لم يستطع ان يهدي ولده بل كفر ولده لا أقول الحرف وظل على أصل التوحيد لا كفر بالله العزيز الحميد ولم يؤمن بالله ولم يؤمن بوالده نبي الله نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام وخاطبه والده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين فأبشري ما دمت قد أديت ما عليك لله ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى ولا حرج بهذا الشرط الذي أقول ولم يستطع النبي أن يهدي عمه أبا طالب لم يستطع إبراهيم أن يهدي ولده آزر لم يستطع لوط أن يهدي امرأته لم يستطع نوح أن يهدي امرأته لم يستطع نوح أن يهدي ولده فأمر هداة التوفيق بيد الله جل وعلا ما علينا إلا أن ندل أولادنا وأن نهديهم هدايه دلالة وهداة إرشاد وهداة تعريف وهداة إخبار أما هداة التوفيق فبيد العزيز الغفار لا يملكها ملك المقرب ولا نبي مرسل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أولادنا وأن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه